Голова Староостропільської громади Юрій Соломін розповідає, була потреба у шкільному автобусі, який би довозив учнів, до одного з навчальних закладів. Три автобуси застарілі. Сьогодні отримали новий, куплений за гроші держави та громади. 42,3 відсотка від громади. Ми створили на базі староостропільської школи першого, третєго ступня, створили ліцей. І багато всіх доїжджає дітей довоз. У нас понад 200 дітей, які довозяться, то нам було необхідно вбати ще один автобус.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 Деяким дітям потрібно довше чекати або до навчального періоду, або після закінчення уроків вже діти зачекують, поки вернеться автобус іншого рейсу. Щоб підвести дітей, деяким автобуси мали заїжджати вже в 7-15 село, щоб зібрати дітей і підвезти до школи. Коли уроки в нас починаються в 8-40, то от для розгрузки рейсу, для заміни застарілої техніки нам автобус буде в цей, який дуже Є в нас такі вчителі, які в межах громади підвозяться.